mis õhendab sind, mind, sinu ema, seda taime. Me kõik kooseme samadest elementidest. Universumis on kõige levim keemiline element vesinik. Seejärel tuleb helium ja hapnik. Jällegi, planeedi maa on kõige levim element hapnik ja seejärel räni. Samas kui vaatame elavaid organisme, siis me ei saa öelda, et me koosame ränist või heliumist, vaid kõige rohkem meis hoopis teise elemente. Mis need elementid on? Seda me vaatamegi siinses õppevideos. Elavates organismides on leitud 70-80 erinevad keemilist elementi. Eramus neist on vähesest koguses ja nende ülesannet ei teata hästi. Samas on leitud ligi 30 keemilist elementi, mille ülesanne on väga hästi teada ja ilma nendeta me ei olekski elus. Sellise keemilise elementi kutsutakse ka peoelementideks. Peoelemente jaatakse kolme rühma vastavalt sellele, kui palju neid organismides on. Esimene ja suurim rühm on makroelementid. Juba eesliide makro reedab ära, et see tähendab palju või suur. Kõik organismid koos on 98-99% ulatusest nendest kuuest elementist. Need elementid on süsinik C, vesinik H, lämastik N, hapnik O, fosfor B, väevad S, ehk šnaps! Järgmine rühm on mesoelementid. Mesa tähendab keskmist. Neid bioelemente on organismides umbes 1,5%. Peamisteks mesoelementideks on meil naatrium, kaalium, kaltsium. Magneesium ja kloor. Viimane ja kõige väiksem rühm on mikroelemendid. Kus eesliide mikro näitab ära, et neid on organismes ainult väga väikeses koguses umbes 0,1-0,5 milligrammi. Ah, oh, et nii vähe või? Siis on täitsa mõtet, et pole neid isegi vaja. Tegelikult on väga vaja, lihtsalt väikeses koguses. Nad on nagu käbikud. Väikesed, aga siiski olulised. Mikroelemente on palju erinevaid, aga kõige tuntumad on raud, vask, tsink, mangaan, koobald, jood, floor ja poor. Aga vaatame makroelemente nüüd täpsemad, mida nad meie kehas teevad ja kust me neid saame. Kõige rohkem on meie organismis happuriku. 66% meie kehas olevad aatomitest on hapniku aatomit. Pole ka midagi imestada, sest hapnik on kõigi nelja peamolekuli koostises. Peamised saame hapniku hingamisega ja toiduga. Ilma hapnikuta ei saaks toimuda toitainete lõhustumist. Järgme elemid, mida on paar natukene vähem kui hapniku on süsinik. Me kõik teame, et süsinik on keskne element kõigi biomolekulite koostuses. Süsiniku on ühes inim organismis umbes 18%. Süsihapegaas on fotosüntiisil lähteaine, aga ka hingamise ja käärimise lõpprodukt. Jäämegi pikemad süsiniku juurde. Tihti räägitakse, et kõik koelusorganismid on süsiniku põhised või süsiniku kessed. Mis teeb süsiniku siis nii erilises, et ta on igal pool keskne? Süsiniku keemilise omadused on ainulaadseks. Esiteks, süsiniku aatom suudab moodustada neli stabiilse keemilise sidet teiste elementidega või teiste süsiniku aatomitega. Süsiniku aatom suudab moodustada üksik, kaksik ja kolmik sidemeid. Lisaks suudavad süsiniku aatomid moodustada pikki ahelaid polumeere mille külge jälgi omakorda saavad teised keemilised ühendid liituda. Ja süsiniku võivad moodustada väga erineva kujuga ahelaid, Need võid olla sirged, harunevad või isegi rõngakujulised. Just tänu nendele omadustele on olemas miljonid erinevaid orgaanilisi süsiniku ühendeid. Seetõttu on ka biomolekulite mitmekesisus hästi suur, mis omakorda paneb aluse, organismide bioloogilisele mitmekesisusele. Kui meil ei oleks süsiniku, siis meil oleks ainult mõned erinevad klõtsid. mida kombineerida. Aga süsinik annab võimalused sisuliselt lõputuks hulgaks erinevateks vormideks. Ja see pärast elumaal ongi nii imeliselt mitmekesine. Aitäh, süsinik! Edasi lähme makroelementiga vesinik. Nagu teame, Siis elu tekkis veest ja kõik organismid koosnad suuremal või vähemal määral veest. Ühes keskmises inimorganismis on umbes 10% vesiniku. Nagu süsinik ja hapnik on ka vesinik kõigis neljas biomolekulis. Samuti vesinik on ülioluline, sest ta tänu temale tekib ka vesiniksidel. Vesiniksidemetest ja selle olulisesest rääkis Kadri vee omaduste videos. Järgmisi makroelemente ei leia meie enam kõigis organismides, vaid ainult mõnes. Seega võib isegi öelda, et süsinik, hapnik ja vesinik on kõige kõige suuremad makroelementid. mida võib kohada kõikjal elus. Oluline bioelement on ka lämmastik. Seda on ühes inimorganismis juba vähem ainult 3%, sest lämmastiku pole enam kõigis neljas. Lämmastiku on ka enamasti vaid aminahapetes, mis moodustavad valgud ja nukliinhappetes, mis moodustavad RNA ja DNA. Vähem on ka fosforid, mida on ühes inimorganismis keskmiselt ainult 1%. Samas on ta oluline, sest ta võtab osa rakumembraani ehitusest, kus tal on väga oluline roll fosfolipiidide moodustumisel. Fosforid leidub ka nukliinhappetes, kus ta moodustab fosfaadse selgroo, ehk hoiab koos nukliin Samuti on ta energiarikastes ühendites nagu ATP, ehk adenosiin fosfaadid. Energiarikad on need õhendid just see pärast, et fosforid moodustavad oma vahel sidemeid, mille lõhkumisel havaneb energia. Ja mida rakud saavad kasutada? Viimaseks makroelementiks, mida me käsitleme, on väeval. Väebrid on inimeses ainult 0,2%. Seda leidub aminohapete erinevates kõrval ahelatest, millest rääkisin valkude ehituse videos. Samuti on ka väebriga hästi paljudes vitamiinides. Nüüd oleme käsitanud kuut peamist peoelementi, mida nimetakse makroelementeks sest neid on inimorganismis kõige rohkem. Samas ei tasu alahinnata meso- ja mikroelementide olulisust. Näiteks mesaelement Kaltsium moodustab 99% meie luudest ja hammastest ning annab neile tugevuse. Naatrium ja kaalium vastutavad raku veevahetuse eest. Floor aitab hammastest kaltsiumit imendada ja jood vastutab kilpnääre töö eest. Magneesium on taimide klorofili keskne komponent, aga näiteks inimestel reguleerib südame-lihased tööd. Veel väiksemates kogustes on vaja mikroelemente. Heaks näiteks on siin kohal raud, mis on keskne komponent hemoglobiinis, mis transportib happiku ja süsihappegaasi. Ehk paljud mikroelementid on bioaktiivsete ühendete kofaktorid, ehk keemilised komponentid. See tähendab, et kui me mikroelemente tükka üldse ei saa, siis võivad välja kujunad erinevad haigused. Aga kust me kõike neid elemente saame? Kas me peame neid kuskilt eraldi juurde hankima? Kas me peaks minema ja lakume natuke rauda või kaevandama magneesiumi ja seda pullmine sisse tõmbama? No, see ei oleks eriti mõistlik lähenemine. Tegelikult on asi palju lihtsam. Me saame tegelikult kõik bioelementid kokku, kui me sööme lihtsalt mitmekesist toitu. Seega ei tasu ära öelda värvilistest köögi ja puuviljadest, aga samas ei tasu ära põlata loomset toitu, et elada täis elu. Kokkuvõtteks, bioelementid jagunud kolme rühma vastavad sellele, kui palju neid elusorganismides on. Need kolm rühma on siis makroelementid, kus on kuus põhilist bioelementi, mesoelementid ja mikroelementid. Me koos on 98-99% makroelementidest, aga me vajame erinevate protsesside ja ensüümide toimimiseks ka meso- ja mikroelemente. Aitäh vaatamas! Ära unusta tellida, likeida kommenteerimus. Ole mõnus ja elame veel!